Včera jsem šel spát asi o půl jedenácté. Včera jsem šel spát ve tři ráno. Ve tři, Což je vlastně dneska. A vyspal ses? No, ve dvanáct. Včera jsem šel spát asi o půl noci.